Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. Mis ojos sunt în toți lados o si sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que eu mă entere, sí señores. No pueden mover un dedo. Vamos que un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia o plomo cine e Pablo? nu unde-i bine Pablo? Ce-a făcut Pablo? ce e Pablo scobat? O să vă explic, o să vă explic, o să vă explic, o să vă explic Dacă trece bine, dacă nu, nu-i nimic Nu o să vă pomestesc din narcos să mai și citit un pic A fostul lor, dar nu unul din evul mediu Era lotul într-o lor, și nu era negru, era columbian, poate cel mai tare, un lucru știu sigur că era cel mai mare Unde de afacere de stat, de stat, de viziune, a condus pe bune o întreagă, o întreagă națiune s a jucat cu statul columbian, columbian cum a avut până că și-a dat și, -a și statul era corupt era prea bun, bă, dar nimeni nu se punea cu el, Eu, cu el. era tot tipul de de Ia ce face, ce face și cu cine. O face, face Era prea bun. Toată lumea știa ce face. Hey. Avea o casă, nu? Avea vreo zece, nu? Avea vreo sută, nu? Cine mai știe acum? Plata. Avea la picioare ora, ora sunetele, nu? Avea cam tot din ce Pablo Pablo Pablo, let's Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo, let's Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, let's go Pa ca să femei, și respect. Mes mes totul singur practic și independent. Fața poliției sigur. Era mai mereu. Și sincer să spun, Pablo era foarte greu. Avea copria lui un Une avea, frate, sincer, cu dracu și bucătărie A făcut sigur, nu au uitat de ea yeah. Poate erau un lucruri care adevărat și Că-i ca un zeu. zeu Deci era un simplu om Cum sunt și eu Nu cu se considera no, no, Cel mai tare Dar ah. cu sigurață ai un tip un liber Fă cear mai bilioare uh! Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo Escobar Pablo, Pablo, Pablo, Pablo Escobar Pablo, Pablo, Pablo, Pablo Scoț, bar, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Scoț, bar, bar, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Scoț, bar. bar. bar. Pablo. Pablo. Pablo. Pablo. Let's go bar.